19-річна Ілона Стаднійчук чотири роки відвідує секцію з боксу у своєму рідному селі Криваченці. Просто мої всі друзі прийшли на тренування, я рішила теж спробувати і сподобалося, так і зараз до сих пор тренуюсь. Три рази в тиждень, але деколи в нас кожен день тренування. Здобутки стала майстром спорту. Навчаюся в Кам'янці-Подільському на вчителя фізкультури. Планую стати чемпіонкою Європи.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 за сприянням ОТГ і фриза Віктора Леонідовича, гарний зал збудували, повішали мішки, надали рукавички, і діти почали тренуватися. За цих чотири роки секція виховувала одну майстра спорту, два кандидата в спорту. Заняття з боксу триває півтори-дві години.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 300 учасників. Ми завоювали призові місця, майже всі. В квітні в нас чемпіонат України, який буде проходити теж в місті Хмельницькому. Де буде представлені 2007-2008 рік, буде два хлопці. Один із вихованців сільської секції з боксу Ігор Йохимек готується до чемпіонату України, який запланований на квітень. Я займаюся боксом 5 років. На чемпіонатах області мав друге місце